Tačka broj 6, 70%. Mnogi preduzetnici kao podizvođači padaju u ovu tačku i tu jednostavno ne vidim nikakav problem. Velika većina građivine, znači građivine imate predozimača i onda imate podizvođače. Podizvođači po dve godine rade na jednom projektu imaju 100% prihoda od jednog dakle nalogodavca Oni padaju to. Dobar deo knjigovođa koji imaju nekoliko malih i jednog velikog klijenta takođe padaju tačko broj 6, 70%. Nije nenormalno pasti tačko broj 6 i nije nenormalno pasti jedno tačku. Padanje jedne tačke i je onako nikako ne sme da utiče na padanje ili prolazak ostalih tačaka. Tačko broj 6 padnete prostom računicom ukoliko je 70% prihoda tokom godinu dana od jednog.